Έργο τη ιστορία είναι να φωτίσει την ιστορική κατάσταση. Και, παραδόξως, να βοηθήσει στο σχηματισμό οραμάτων ενός καινούργιου μέλλοντος, ζωντανεύοντα μερικές από τις υπόγειες δυνάμεις οι οποίες παραμένουν λειτουργικές κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων. Είναι τα λόγια με τα οποία ο Μάρκ Μαζάουερ αποδεχόταν την αναγόρεσή του σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2015. Και ακριβώς αυτό είναι και το πρόταγμα που υπηρετεί και η νέα του μελέτη για την Ελληνική Επανάσταση. Είχα τη χαρά να διαβάσω την αγγλική έκδοση και να διατρέξω την άψογη ελληνική της μετάφραση. Θαύμασα έτσι την άριστη γνώση των πρωτογενών πηγών και της δευτερογενούς βιβλιογραφίας. Αλλά κυρίως, ταξίδεψα στη συναρπαστική αφήγηση που συνδυάζει γεγονότα και προσωπικές ιστορίες. Τη μεγάλη εικόνα δηλαδή, αλλά και τους άπειρους μικρόκοσμους του αγώνα. Και βέβαια, διαπίστωσα ξανά τα δύο κέρια χαρακτηριστικά του συγγραφέα: Την μεθοδολογική αυστηρότητα από τη μία πλευρά και από την άλλη, την αρετή να ανασυνθέτει με τρόπο απλό αλλά και ταυτόχρονα βαθύ το παρελθόν. Επισκοπώντας τις καταβολές και την προετοιμασία της επανάσταση, την εξέλιξη και την τελική τη ευόδοση, ο Μαζάορο υπηρετεί κάτι γνώριμο για τον ίδιο όμω, εν πωλή ακόμα ζητούμενο για την ιστοριογραφία μα. Την επανατοποθέτηση τη παλιγενεσία στο διεθνέ τη περιβάλλον, από το οποίο επηρεάζεται και στο οποίο επιδρά. Γι' αυτό και αποδίδει βαρύτητα, εκτό από τι στρατιωτικέ επιχειρήσει και στι πολιτικέ διεργασίε, στη διπλωματική κινητοποίηση των επαναστατών, όπω και στη διαρκή του με να οικοδομήσουν βιώσιμους θεσμού. Αυτή τη γραμμή, άλλωστε, ακολουθεί ήδη από τι πρώτε του εργασίε στην πατρίδα μα, στι αρχέ δεκαετία του 90. Τη θέαση δηλαδή τη ελληνική ιστορία μέσα από το πρίσμα μια ευρύτερη συνθετική αντίληψη για την ιστορία τη Ευρώπη. Η Ελληνική Επανάσταση, όπω δηλώνει και ο αγγλικό υπότιτλο του έργου, δεν μπορεί λοιπόν να προσεγγιστεί αποκομμένη από το σύγχρονο πλαίσιο τη. Και σε μια τέτοια επιστημονική επιλογή δεν χωρούν ασφαλώ ούτε καταπραϊντικά στερεότυπα, ούτε και βολικοί μύθοι. Με τον κίνδυνο να δικήσω το εντυπωσιακό και βάθο βιβλίο. Επιτρέψτε μου να απομονώσω από αυτό δύο σταθερές που διατρέχουν, νομίζω, το σύνορο των σελίδων του. Με πρώτη, την αποστασιοποίηση από τον μύθο του κακού και επίβολου ξένου, ο οποίος μας κατατρέχει ακόμα και σήμερα. Όπως μάλιστα έχει τονίσει και παλαιότερα ο Μάρκ, ανέκαθεν τον ενδιέφερε να ερευνήσει πόσο καλά έκαναν τη δουλειά τους οι Έλληνες πολιτικοί όταν δεν μπορούσαν να κρύβονται πίσω από το άλοθη του ξένου δάκτυλου. Αντιστρέφοντα τον εύκολο και καθυσυχαστικό αυτόν μύθο, στο νέο του πόνιμα αναδεικνύει την επιτυχημένη διαχείριση των αντιθέσεων των μεγάλων δυνάμεων από του ένοπλου Έλληνε, προκειμένου αυτοί να συγκροτήσουν ελευθερό κράτο. Ήταν το θεμέλιο για την οικοδόμηση μια πολυδιάστατης εξωτερική πολιτική, η οποία εφαρμόστηκε και αργότερα, στου αιώνε που ακολούθησαν. Όταν η Ελλάδα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο, με λόγο πατριωτικό αλλά και ισότιμο, τι δυνατότητε που διαμόρφωνε το διεθνές σύστημα. Και πάντοτε όταν το έκανε έβγαινε κερδισμένοι. Και η δεύτερη παρατήρηση, η κοινωνική δυναμική που είχε εξ ο αγώνας με τον πόθο της εθνικής χειραφέτησης να συμβαδίζει με την επιθυμία για διαρκή πρόοδο. Γιατί όσο ετερόκλητες καταβολές και αν είχαν οι μαχητές του 21, όλοι μοιράζονταν τελικά την αντίληψη ότι το νεογέννητο έθνος κράτος έπρεπε να είναι βιώσιμο. και για να συμβεί αυτό. Όφιλε να είναι σύγχρονο δίκαιο και παραγωγικό. Μεραλώ για μια Ελλάδα με ακμαία κοινωνία και με οικονομική και γεωπολιτική ισχύ. Ακριβώς το δρόμο που και σήμερα θέλει να βαδίζει η χώρα δύο ώρε μετά. Κλείνω επισημένοντα τη στεναρή άρνηση του Μαζάορ να υποτάξει την οπτική του σε πολιτικέ σκοπιμότητες. Η υπερβολική δόση ιστορία στη χειρότερη μορφή τη δημιουργεί σύγχυση όπω έχει ο ίδιο. Και πράγματι, ενώ τα βιβλία του είναι βαθύτατα πολιτικά, δεν είναι πολιτικά χρωματισμένα. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Ότι τα ιστορικά γεγονότα μετατρέπονται σε γνώση και διαχρονικά συμπεράσματα μόνο όταν μένουν μακριά από σκοτεινές στοχεύσεις τη συγκυρίας. Γι' αυτό και τον ευχαριστώ για τα καλά λόγια που μου απίφθινε προσωπικά στον πρόλογο του. Φίλε και φίλοι, ο Μάρκ Μαζάουρ είναι ένας ιστορικός με παγκόσμιο ακροατήριο και με απόλυτα διακριτό στίγμα εδώ και μερικούς μήνες, ωστόσο, είναι και συμπολίτης μα χάρη στην τιμητική του πολιτογράφηση. Με την Ελληνική Επανάσταση προσφέρει ακόμα ένα δείγμα του επιστημονικού του ζήλου, αλλά και της ανυπόκριτης αγάπης του προς τη δεύτερη πατρίδα του. Είμαι σίγουρος, λοιπόν, ότι και το νέο του βιβλίο, συμβάλλοντας στην ιστογραφία μας, θα αποτελέσει και μια τομή στην επίπονη προσπάθειά μας για εθνική αυτογνωσία. Εύχομαι, ειλικρι